تعالوا تكتب كاتب كتابك يا ممكن تعرفنا على زوزاي راح يغير عرفنا على زوجاتك يا شاروخان. افتح التاس. يا شاروخان. يا شروخان اربعة يا اركبين دول زوجات شاروخان. شاروخان الغلابه اليوم على اربع شابات في ليله واحده. عايزين ايه شاروخان. متابعينك على بوابة الكل يسألوك زوجاتك من فين يا شاروخان؟ يا شاروخان. ايوه هتتحرك على فين يا شاروخان دلوقتي؟ اركب هناك على فين دلوقتي؟ هنا اركب هنا هنا اركب هنا اركب هنا حتطلع فيها خذ بطلع على على اتحرك فيها خذها بتتحرك فيها وصلنا. المناخ خذها اطلع اركب اطلع غراب انا وقفتك انا معلش اركب يا محمد اركب يا استاذ هيبة خلاص <تصفيق> يا جماعة المناخ يلا بسرعه راحوا معركه اطلع لفوا مولاه يلا احنا ابو رايح فين خان <متصفيق> هو, اللي هو الفرح ده <متصفيق> هو العريس <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> شاروخان المقلة اللي ايو شرخان معلش تحبي تقولي لمتابعين انا حد الناس والله كلها ناس في اللي عامل الجو ما يعرفش نفسه من اي حاجه او حد يحرم نفسه من اي حاجه علامه واحده واحده حقيقه وليس دعايه حقيقه زواجك من اربع فتيات يا شرخان كتبك هيكون امتى يا شرخان حقيقه حقيقة؟ من فين دول؟ في كتب كتاب في اشهار في اشهار في القاعة كتبت كتب كتابك فين؟ كل واحدة يوم فيها اشهار في القاعة فوق احنا رايحين القاعة واحدة ليها يوم واحدة واحدة في تقولي لزوجاتك ممكن تجمعهم مع بعض كده؟ ####اللي نفسي يتجوز مغيران يتجوز يتجوز... ما عايز كل الناس تتجوز بدري تكلف نفسك تكلفة كبيرة تكلف نفسك على قدك الميت ألف اللي تجوزك مليون نفر تجوزك ميت... كلفتك كم الزواج يا شاروخان؟ هااا الزواج... خالص خالص... ولا اي عروسه ولا نيش ولا نيش ولا جبت اي تكلفه من الكلام دوت والجايمه الله الحمد لله اللهم لك الحمد معاك على مصر عشان بالله في جن هو 2000 جنيه هو لا انا ما جبتش اي شروخان انت على جريده بوابه هنا انت دلوقتي تمام ما جبتش اي تكلفه ذهب ولا نيش ولا اوضه اطفال ولا طب انت جبت ايه جبت ايه اشعار ان انا ما حدش يكلف نفسه ان يجيب او شقه لو حاجه كل واحده كل واحده فيهم شقه نوم، كام تكلفه الشقه دي كام ايجارها ملك ولا ايجار ولا ايه طب من اين لك ذلك يا شروخان هل في حد دعمك انت معروف ان انت بتشتغل يومة على الله فهل حد دعمك في حد ساعدك بمبلغ مالي ولا ايه صديق عز بعت لك كام انت كل اللي جبت جبت لوازم البيت واحتياجات البيت فقط لا غير لكن انت ما جبتش اكتر من كده أوضة النوم وبس أوضة النوم وشقة بس أبو أنت ازاي وفقت ما بينهم؟ ازاي وفقت ما, ما بينهم؟ بينه. اه. لكن نعم. أنت يا شيروخان فعلا متجوزهم من شهور ولكن النهارده بس يوم دخلتك عليهم اه. وهم كلهم وافقوا باهليهم وناسهم الترند الأولاني صراحة ده أنا ما كنتش عايز أطلعك من الترند ده أساسا والفرح فين؟ <تصفيق> كل الناس الفرح فين؟ الفرح فيه بتاعك هيكون الفرح بتاعك فين؟ أهل هنا أهل هنا بالكامل عايزين يحضروا فرحات. أهل ليلة وليلة أهل كلهم عايزين يحضروا فرحك فرحك هيكون فين في قاعه الف ليله اللي هي في المساكن ديه اللي هي في المساكن قبل ما نشتري انا لا ساعة ساعة إن <تصفيق> عايزين واحده مفتره اربع شقق ما بينهم كل واحده ليها <تصفيق> شقه الاربع شقق دول فين يا شرخات شرخات نقسمهم كلهم على الاربع ان شاء الله فين انت بتنقصر انت بتنقصر هنا انت شرخات في ما مجال يا واللي كنت متجوزها كده الاربع الاربع فين حصلت الاربع فين في شقه واحده شقه فرح <تصفيق> شرخان فرحك هيبقى فين؟ ندعي اهلنا هنا بالكام؟ انت ما عملتش دعوه إنت يا شرخان ازاي وانت ما حجزتش قاعه؟ <تصفيق> انت عملت ازاي حجزت قاعه وما عملتش دعوه للناس؟ والله انا يعني جيت ساعد معايا بسرعه او بل يعني موضوع القاعه ده ده ده حد ساعدك ده حد ساعدك فيه صاحب القاعه عرضها عليك مش كده؟ هديه جايز جايز. جايز. في مين مطربين في فرحك يا مين مطربين في فرحك مطربين جايين مين اسماعيل ياسين جاي اسماعيل موجود استنيني هناك عشان اه مغنيين فيهم واحد اسمه حشد شاكوش حسن شكوش الفنان شكوش محمود درباكه محمود درباكه محمود استاوي المدرب دقيقة <تصفيق> إيه انا يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلهم في شقة واحده يا شاروخان كلهم في شقة واحده ازاي جمعت ما بينهم كلهم في شقه يا صاحبي طب اركب يا صاحبي يا عروسه مبروك عايز مبروك يا عروسه اعزائي المشاهدين متابعي بوابة قناه حقيقه وليس دعايه زفت شاروخان الغلابه الغلاب اليوم على أربع شباب في ليلة واحدة الله يكون فعولك يا شرخان الله يكون فعولك يا شرخان أربعة شرخان علينا جنبي يلا شرخان تعال يا شرخان اشهر عربي يا مصر <تحم جدا> <certo. أي> شرخان <تسكيل> ازاي جمعت ما بينهم في سجه واحده يا شرخان ازاي هتجمع ما بينهم بص <تسكيل> انا اتعلمت من ادم احبيت الناس في الزيتان احنا عايزينك تغني لنا الهندي في يوم فرحك عايزين نسمع شرخان بالهندي يا شرخان <تسكيل> ايوه كلمنا بالهندي يا شرخان النهارده انت احنا مصر والله اجابه نقد مين ده كنت معايا يا بيه اللي يعني عليها اللي غيران منها يعمل زينا متابعين بوابة الجنا عايزين هشام شهدين زي متابعين بوابة الجنا عايزين يشوفوا شرخان وهو بيرقص النهارده هيرقص لقاء 1000 ليله وعيد عايزين نشوفك دلوقتي وانت بترقص <تصفيق> شاروخان أه. احنا على تحية مصر لايف دلوقتي انا مبسوط والله النهارده اتكلمنا عن ال اااا مبسوط تكاليف ال الهند يا, يا, يا شاروخان وصل, وصل رساله جوازاتك الاربعه في يوم زفافك تحب تقول لهم ايه؟ اديهم وصل لهم رساله تحب تقول ايه في يوم أهد زفافك؟ تعالى سنه سعيده على كل الناس وكل الناس تتجوز ربنا يهدي الناس كلها ومشي هتاكل كام النهارده في يوم فرحة هياكل كرتونتين هتاكل كام النهارده يا شاروخان؟ البيت ركن النهارده بالذات <تصفيق> ليه يا شاروخان؟ النهارده في حمام نحشي نحشي <تصفيق> <تصفيق> حمام أحلى حاجة في النهارده اسم حاجة اسمها سيمان السمان جاي النهارده فين؟ يا عزيز بقى بعت لي كرتونة يا عزيز بجد شعر العسل فين يا شاروخان؟ شعر العسل إن شاء الله كده هتحدد بره كده إن شاء الله فين يعني؟ لسه والله ما هيكون في الهند مثلا لا لا لا لا في جرد دل... يعني بتحب توجه رساله ايه لحبايبك في الهند اا, آآ حبايب الهند آآ انا بصراحه حبيت اللغه بتاعتهم عتقد ان انا اليوم بيهم شاء الله عن قريب هتواصل مع الشرخين الهن عن قريب. ان شاء الله جوازك ده حقيقه ام دعايه والله حقيقه حقيقه انتري مش كده هبنت نجاء ايه قولي يا نانا بنت نجاء مصطفى انت جا انت مصطفى انه ده مش حياه انا جوزات معايا الشعب ولدك عشان معي معايا ومراته علي. وقلت مراتة. ومراته ومراته عليه على, علي أه المشككين في الجواز ليه؟ بالمش... إيه يا سبب الانفصال يا قدر احبينه يا شرخان ادينا وشك يا شرخان وصل وجه رسالة لجوزاتك اربعه في يوم زفافك يا شرخان الله يكون شرخان وصل رساله لجوزاتك في يوم زفافك تحب تقول لهم بصوتك العالي يا شرخان القطعه أيوة. التانيه عم شي ديت القطعه التانيه المود والمحبه السه خليهم زغروطه يا شرخان مش فرحانين ولا ايه؟ اسمع زغروطه حلوه كده يلا خليهم زغروطه زغروطه <تصفيق> لا من العرايس <تصفيق> عايزين نسمع زغروطه من العرايس هم مش مبسوطين لي <تصفيق> يا شرخان كلنا مبسوطين يلا انجز بننزل لا عرسنا بقى ما هماش وجه رسالة لجمهورك يا شاروخان. رسالة للجمهور، والله اللي غيران يا جدعان اتجوز. بدل ما تكلف نفسك بـ 100,000 جنيه في واحدة، اتجوز إيه كده، حاولوا توافقوا ما بعضكم كده، الحالة المادية تكون على قدها. كم كان الذهب مش مهم. كم كان تكلفة الذهب؟ مش مهم أنت إيه؟ تجيب نيش. مش مهم أنك تجيب نيش. كم, كم الدهب. كان تكلفة الذهب لشاروخان؟ الذهب جبت بكم ذهب؟ أنا ما جبتش ذهب. ما جبتش دهب؟ اه ما جبتش ولا هم رضيين ولا موقوتين بالدهب. عايزين نعرف ازاي التقيت بالاربعه؟ التقيت بالاربعه بصراحه التقيت ازاي؟ كل واحده ااا كلمنا بقى عن الصراحه النهارده انا متهيألي شفتك قبل كده اه انا فاكر كده برضه. انا القصه اللي عايز اوصلها للناس والحقيقه اللي انا عايز اوصلها للناس بدل ما تكلف نفسك ب 100000 جنيه جوازه واحده خد اربعه. ليه؟ التوافق ما بين الناس اللي هي مهر الذهب، طيب طب ليه الذهب؟ وليه هي تجيبنيش؟ انت تجيبنيش ليه؟ عشان ما تكلفش نفسها هي تجيبنيش وتعمل ايه لا الجواز تكلفه ايه؟ شقه و وتمام على كده. كل بالك، بس اهم شيء الجايمة. القايمه مليون جنيه لكل واحده. الراجل انا, أنا وجه رساله لشاروخان في يوم جوازه بما انه جواز اربعه انا واحده طلع عيني بسيطه <تصفيق> من الاربعه بالمحبه، اهم شيء بالمحبة. تعادل ما بينهم، الحب تيجي تقول عليك كلمه حلوه وتيجي تقول عليك احلى هيحبوا بعض. فعلا فعلا برادم ادم بص هو اللي بيحرك ازواجه الاربعه او الزوجات الثانيه او ما بينه وبين زوجته يخلق ما يخلقش مشاكل. اللي يعني احنا بنوصله انه ما يخلقش مشاكل ما بين زوجات بعضهم يعني كواب ما بينهم عمل حاجة اللى امه بيتمقل بي... بي يوم مغصص بطي من اجازة بطراح حق كده الشرق... شغل بيقول شغلي انا شغلي طبعا اندراك هتجي بعد اعدل نفسك الشركه ادو جنب عروسة انت كلمني وانت جاعد جنب عروسة ادو جنبيه وانت بتكلمنا شرخان ادو جنبيه أيوة ايوه كده اخلي أيوة شرخان كلمت لا لا لا كم حمام النهاردة يا هيه اه؟ جيب كم حمامه؟ يا باشا كل واحد قبل الصيور عشرين مجوز حمام عشرين, و... عشرين, عشرين مجوز ما كفلوش ما هم وأنا معهم. ايوه واحد اغانى كرتونه فيها سمان سمان كرتونه سمان نعم. وايه ثاني يا شرفان؟ انا بحب البيت لانه باليد بتاعها والبيت يعني انا من زمان البيت بصراحه احبه خلاص مش يعني ده النهارده ده. في البيت؟ لا ده الصبح دفترنا فطارنا انا المحاسن عشان طبعا دايما البيت بتاخد جاسون والثوم اهم شيء الثوم ايه انك تحاول السلطه السلطه لما الرساله اللي حابب يوصلها شاروخان زواج الاربع سنوات يا شفافو على اربع شبات هم يا زغراته مش كل حاجه حبايبي <تصفيق> <تصفيق> طب بيقولوا ايه كلها او بدل ما يتجوز جوز واللي غيران مني يبص الرساله اللي حابب توصلها يا شباب توصل رساله لاهل بلدي بحري كل اللي كان فيهم بفكر ان انا مش هتجوز حقيقي اتجوزت ها ضحكه جميله منك برضو خد كلم إس... المتابعين يا سامر اقول لك حاجه اقل حاجه واقل شيء انك انت بتضحك هخليك تضحك على حبيبي يا قلبي عيش اللحظة الجميلة دي لو انت رد على المتابعين يا شباب رد على المتابعين سيب ان انا ما بعرفش اعرف اه ميرسي اوكي يا غالي اوكي حبيبي حبيبي والله انت جدع الدعم فيها انه الانسان يرجل ويتجوز اربعة حبايبي حبايبي كلكم ميرسي يا غالي اربعة اربعة صل على النبي خمسة واتنين يا سلام حبايبي كلكم النهارده بس مباشر لمصطفى حبيبي غالي حبيبي يا شاروخان النهارده اتفقنا ان احنا بنتجوز اربعه وانا حبيبي بتجوز الاربعه وبقول لكم اللي عايز يحضر فرحي ابو حسام بيقول لك عاش ومنور يا شاروخان الساحه موجوده ما تقوليش همي، الانتقادات اللي كانت تقول شاروخان بعد خمسين كيلو الاستاذ محمود بيقول لك ربنا يشفيك ربنا يشفيك ويشفينا يا رب باذن الله ويهدينا ويهديك يا رب ويكمل نص دينك اللي هي بالاربعه حبيبي قلبي فطر كذب يا شاروخان لا لا. في احد المتابعين بيقول بطل كذبة الكذبه يا شروخان لا الحمد لله ما فيش كذب حاول انك تبقى زيي او حاول تطلع روسة واحده بس حد قال ايه كافيه السعوديه جدعان تواصل معايا وبعدت لي ان انا على فيها كلفنا احاول اوصف جبت انت بتقول ان في حد ادتك 100000 عايزين نعرف قصه ال 100000 ما جبتش يا عدوك ادوك فيها الشقه ان طبعا اللي هي من وكل شهر بيطلع 500 جنيه وطبعا عملت فرح ليله وليله كمان فرحة كم يا حوالي يعني اربع شباب كلفوه بيشارك 75 ده دول اقل واجد اربع شباب الش... السكن بتاع شاروخان هيكون فين؟ إيه؟ ان شاء الله في بس إيه... إيه؟ ان انا اقول فين؟ يعني المتابعين عايزين يشوفوا شاروخان يوم فرح وهو بيرفض يلا بينا شاروخان المتابعين عايزين يشوفوك دلوقتي بيسالوك عايزين اربعه باذن الله رايحينها الف ليله وليله، اللي عايز يحضر معانا يشرفنا هناك، الدنيا كلها حاضره في الف ليله وليله، النهارده فرح ما حصلش في البدايه عايزين نعرف قصه شروخان يوم فرحه، احكي لنا قصتك ونتعرف على شروخان. مين هو شروخان الغلابه؟ شروخان يعني مقلد الهندي عايزين نعرف قصه شروخان الغلابه، مين هو شروخان الغلابه يوم فرحه؟ شاروخان كان انسان بسيط و بيع ويشتري عمره ما مد ايده لاي حد وبمحبه الناس ممكن يبقى كنز ثاني. مين يتصور ممكن يبقى حدا بما تصوروها عليها. جوازي اللي معايا موفقيني بكل شيء اني اعملها ان شاء الله الصحافه ونعم الصحافه. الله اكبر عايزين نعرف ام حاط شاروخان. ان شاء الله لا اله الا الله ممثل عرف عبد العزيز عايزين نعرف شاروخان اه عدلي بيفكر في ايه الفترة اللي جاية؟ بفكر في <تضحكي> هيفكر ما يعني <تضحكي> ما يحاولش كبير يخلي نفسه لا. خلصنا في الطريق. إن شاء الله الناس مع بعضها. إيه؟ يا بطل. يلا أربعة يا شروخان هتمشي بيهم ازاي يا شاروخان، يا شروخان يا شروخان وعاش يا شروخان الله يخليك مش ولا الكورنيش مش عارف هيروح ولا لا انت حافظ اساميهم يا شاروخان؟ صح اساميهم حافظها؟ ايوه يا عم لا أه. هم انا حافظ اساميهم شعبي هم ايه؟ دي حاجه يعني اللي معانا عروستك دي اسمها ايه دي يا شاروخان؟ انت ازاي عارفهم النقاب؟ ايه بقى يا عم؟ ازاي عارفهم؟ ايه بقى زي ما انتم شايفين متابعينا الكرام حقيقة وليس دعاية زفة شرخان الغلابة اليوم على أربع شبات في ليلة واحدة عاشة وحشة حاكم يا التحركات بتاعتك دلوقتي هتروح فين و أبتل لا يا سفسارات عادي عادي ثواني شوفانا اسمك مفيش حد ثاني اسكت عادي عايزين نعرف اسمه ما دعوه للفكر ده خالص ما عملش دعوه للقران ماعملش دعوه للقران ماعملش دعوه عارف ايش ايش اسمها هدى شروخان هي دي شرخان. دي واحده بس هي تحفظ ازايمهم ازاي يا شروخان اسمك ايه الف مبروك عروسه الف مبروك عروسه اسمك ايه عروسه اسمك ايه عروسه ما بتكلمني ازاي لازم نروح ازاي التقيتي بشاروخان؟ عايزين نعرف قصة حبك انت وشاروخان. صدفة؟ اتقابلتوا امتى وازاي؟ وازاي اتلقيتوا انتوا الاربع وازاي وافقتوا دقيقة واحدة معلش معلش خذي عروسة يا ابوي على متابعينها احنا الان في الشارع معانا زوجات شاروخان يا شاروخان تعالوا بنستكمل معاكم مغامرة الجريدة رايح فين يا <تصفيق> شاروخان؟ مغامرة الاربع وجه كل الرساله في انا بوجه رساله لكل الناس ربنا ايه يعق كل بني ادم يتجوز ولمناه يتجوز مره واثنين وثلاثه وربعه اسمها هاديه شرخ خلي انت حافظ اسمهم ازاي ايوه عشان. عرفنا على زوجاتك هنحافظ <تصفت> <تصفت> <عرفنا> على زوجاتك كان يعني عرض متابع صفه من موقع توفيق ان انا على زوجاتك. <تصف> <تصف> مجدد يعني اه <مسخن> <مسخن> يا يعني كونتر عربية ولا تفشل استني استني تفشل اه اه اه اه اه اه اه علشان اه اه يعني هم الأربعة واقفين كده الثاني <مسخن> يعني والله انا مش <مسخن> عارف عليك <مسخن> انت موجود على هو. بار بجمع بتعرف عليك مين <تصفيق> <جميل> <تصفيق> ان من عندي وكده العرايس واحد خلاص يلا يلا <تصفيق> اسمها ايدي يا شركاء <تصفيق> انت مش عارف اسم <تصفيق> انت مش حافظ اسم ولا مش عارفها ولا, ولا ايدي مش عارفهم انا مروه مروه مين من مروه مين يا شركاء دي مروه مروه مين دي بقى... اسمك انت وانت اسمك ايه ودي اسمها ايه ازاي التقت بيهم وشرفان ازاي التقت بيهم ازاي جمعتهم الاربعه وازاي وافقوا عليه لا وافقوا من جات تجميع مره واحده في يوم واحد ما كانش متوقعين نفسهم يعني قابلتهم في يوم واحد اه بس التواز واحده اللي شدت لا بدوم كل واحده ما بين الثانيه ليها يومين الناس بتسال وبتقول المتابعين انت مش عارف اسمائهم ازاي؟ لا عارف اسمائهم يعني هو... ازاي الواحده هو فين اهلهم يا شباب؟ فين اهلهم؟ فين والدها وفين والدتها؟ كلهم في القعدة بيسالوا ازاي مش عارف اسمائهم ولا بتضاغط ما بينهم ولا ايه؟ ازاي مش عارف اسماء زوجتك؟ عارف اساميهم بس ببص الناس هو بيقول يا جماعه ان هو بيعرفهم من عيونهم <تصفيق> اسمك ايه يا عروسة؟ ازاي اتقابلت بتشاروخان؟ صعب بس صعب تعالي تعالي تعالي. كابتن انت هبة؟ يلا ازاي اتقابلت بشاروخان؟ عروسة؟ ألف مبروك. عروسة. عرف عروسة. عروسة. طب اطلعي. يا عروسة. يا عروسة. شايفين ضحكتك؟ كلمينا قصة حبك أنت وشاروخان. مم. مم. هتروح فين يا شاروخان؟ على وين رايح؟ مالكيش مكان ولا ايه يا عروسه؟ يا عروسه سبت عروستك ورايح فين يا شاروخان؟ شاروخان، سبت عروستك في الشارع؟ زي ما زي يعني نسيت عروستك كم واحدة هنا؟ بسم الله ما شاء الله كم واحدة هنا يا واتنين اثنين كم واحدة شرخان عايزين نعرف قصة حبك مع شرخان عروسه. اه مصطفى. كم واحد معاك هنا شرخان اثنين. اثنين فين؟ فين؟ فين؟ مبروك. هنكيد العوازل بالاربعة أربعة؟ هنكيد العوازل بالاربعة تحب تقول المتابعين هنا كلنا هناك كل الفرح فين يا ألف ولينا